Учасники цього злочину шляхом проведення слідчого експеримента самі показали, як безпосередньо був вчинений злочин, яким шляхом настала насильницька смерть, де вони сховали труп. Це поблизу села Володимирівка Запорізької області, тобто слідча оперативна група була проведена на місце скриття трупу. Безпосередньо показано місце поховання цього трупу, вказані знаряди, за допомогою яких був схований труп, ну і куди були переховані, а потім знищені предмети, які були там примусі. Заступник начальника головного управління внутрішньої безпеки у Запорізькій області Володимир Ремарчук також повідомив, що у процесі досудового розслідування вбивства Лоая Файсал Муца було відкрито ще одне кримінальне провадження за незаконний збут наркотиків щодо громадянина Туніса Жендубія Мухамеда Зієда. Його також звинувачують у спробі обмовити співробітника СБУ в Запорізькій області. На цих кадрах одне із судових засідань у цій справі 19 квітня цього року. За ми слідства каже Володимир Гримарчук, цьогоріч, 30 січня, Тунісець передав згорток із психотропними речовинами знайомій та спонукав її підкинути його до салону автомобіля співробітника СБУ. Як засувалося пізніше, єдиною їх метою була дискредитація співробітників у СБУ в Запорізькій області та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вони не вчиняли. У ході до судового розслідування іноземця було затримано безпосередньо під час збуту психотропної речовини метамфетамін з загальною вагою 16 грам, що становить особливо великий розмір. Та повідомлено про підозру за фактом скоєння злочинів, передбачених частиною 3 статті 307 та частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України. У той же час співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України під час досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, отримано інформацію щодо причетності громадянина Туніської республіки до викрадення та вбивства начальника Центру надання освітніх послуг іноземним громадянам Муц Луай Файсала.